Един дебел говори за ядене. Най-вече за ядене, ама не само, защото е дървен философ и има мнение за всичко. През повечето време си говори сам, ама не винаги. Понякога има събеседници, къде по желание, къде насила, както дойде. Не го слушайте и не го поощрявайте.